النهارده انتشرت الاخبار حول عودة الفنان يوسف الشريف للدراما التلفزيونيه بعد غياب اكثر من عامين منذ مسلسل كوفيد 25 اللي تم عرضه في رمضان 2021 وانتشرت الانباء حول تعقده على بطوله مسلسل جديد يحمل اسم سبع ثوان جدير بالذكر ان اخر اعمال يوسف الشريف التلفزيونيه كانت في مسلسل كوفيد 25 واللي بتدور احداثه في عام 2025 ان بينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمه وقتل البشر على طريقه الزومبي ويصبح على الطبيب ياسين المصري اللي قايم ببطولته يوسف الشريف كشف المؤامره الكبرى اللي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهايه العالم، وبخصوص الاخبار المنتشره لتعاقده على مسلسل سبع ثواني، حسب الفنان يوسف الشريف صحة الاخبار دي وقال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذا الكلام عاري تماما من الصحه، وكان مقرر ان يتم عرض مسلسل يوسف الشريف في رمضان الاخير الا انه تقرر تاجيله. صديقي الصدوق ركز معايا بقى علشان انا اساسا جاي علشان اكلمك عن يوسف الشريف. مبدئيا كده يوسف الشريف مواليد 14 سبتمبر عام 1978 داخل علي انه يقفل 45 سنة وهو ممثل مصري اسمه الحقيقي محمد اسماعيل ناجي وكان اول ظهور ليه في فيلم 7 ورقات كوتشينة في دور البطولة بعدها شارك في فيلم فتح عينيه ومسلسل العميل 1001، ومسلسل على نار هاديه، ومسلسل السندريلا، وفيلم حليم في عام 2006، وبعدها قام ببطوله فيلم اخر الدنيا في عام 2006، لحد ما اختاره المخرج يوسف شاهين في عام 2007 انه يشارك في فيلمه الاخير قبل وفاه يوسف شاهين، الفيلم بعنوان هي فوضى، ومن 2011 اتجه يوسف الشريف للتلفزيون وبقى مركز مع المسلسلات اكتر، فقام ببطوله مسلسل المواطن اكس في 2011، ثم رقم مجهول عام 2012، ثم اسم مؤقت عام 2013، ومسلسل الصيادين 2014 ولعبه ابليس 2015 والقيصر 2016 وكفر دلهاب 2017 ثم عاد للسينما مره اخرى في 2018 بفيلم بني ادم وبعدها غاب ثلاث اعوام عن الدراما التلفزيونيه لكنه عاد بمسلسل النهايه في رمضان 2020 كمان اتعاون يوسف الشريف مع المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج احمد نادر جلال في العديد من الاعمال فتعاون مع عمرو سمير عاطف في مسلسلات زي رقم مجهول والصياد والقيصر ولعبه ابليس وكفر دلهاب والنهايه وفيلم بني ادم وتعاون مع المخرج احمد نادر جلال في مسلسلات رقم مجهول واسم مؤقت والصياد والقيصر ولعبة إبليس وكفر دلهاب وفيلم بني آدم وكمان يوسف الشريف كان صاحب الفكرة في العديد من الأعمال زي مسلسل الصياد وكفر دلهاب والنهاية وكانت زوجته إنج علاء صاحبة قصة مسلسل لعبة إبليس وكمان هي كانت مصممة الأزياء الرئيسية في أغلب أعماله ولو اتكلمنا عن نشأة يوسف الشريف فإسم الحقيقي محمد إسماعيل ناجي ولد 14 سبتمبر عام 1978 لأب يعمل في الجيش ولعب في فريق الناشئين في النادي الأهلي المصري لكنه تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملعب وبعدها اتجه للعمل في مجال الإعلانات وتخرج من كلية الهندسة في جامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعت 2002 بعدها بدأ يتجه للتمثيل واختاره المخرج شريف صبري لانه يقوم بدور البطولة في فيلم سبع ورقات كوتشينه وهو اللي اختار له اسم فني وهو يوسف الشريف وده كان في عام 2004 وبعدها توالت اعماله وتتابعت. باسمه الجديد يوسف الشريف بحيث ان هو شارك في فيلم فتح عينيك في دور زابط مع مصطفى شعبان ومسلسل العميل 1001 ومسلسل على نار هادية ومسلسل السندريلا في 2005 وشارك يوسف الشريف في مهرجان البندقية السينمائي وفي الدور ال 51 لمهرجان لندن السينمائي الدولي بعدها حصل على اول بطولة مطلقة ليه في فيلم العالمي عام 2009 وفي السنة دي شارك في مسلسل ليالي مع زينا وفي 2010 شارك كضيف شرف في مسلسلين عايزه تجوز واللص الكتاب يوسف الشريف اختار لنفسه دايما سكه الغموض زي كان بيظهر في مسلسلات زي المواطن اكس في 2011 اللي جسد فيه دور شاب بيتعرض للظلم من الشرطه في شخصيه مستوحاه من قصه خالد سعيد خالد سعيد اللي كان شراره اندلاع ثوره 25 يناير 2011 في مصر وبعدها عمل دور تشويقي في مسلسل رقم مجهول في عام 2012 واستمر يقدم ادوار التشويق والغموض في مسلسل اسم مؤقت اللي اتعرض في 2013 وبعده مسلسل الصياد في 2014 وهو صاحب فكره المسلسل وفي 2015 ظهر بشخصيتين في مسلسل لعبه ابليس واللي كان قصه المسلسل من تاليف زوجته انج علاء وفي 2016 قدم مسلسل اكشن بعنوان القيصر وده كان يعتبر الجزء الثاني لمسلسل اسم مؤقت وفي 2017 قدم مسلسل الرعب والغموض كفر دلهاب وهو برضو صاحب فكره المسلسل وبعدها غاب 3 اعوام عن الدراما التلفزيونيه لكنه عاد بمسلسل النهايه في رمضان 2020 وهو برضو صاحب فكره المسلسل واللي بيعتبر اول مسلسل خيال علمي مصري واللي اثار الكثير من الجدل لتنبؤه بزوال اسرائيل وتفكك الولايات المتحده الامريكيه وتحرير القدس وهروب معظم اليهود في اسرائيل وعودتهم لبلدانهم الاصليه في اوروبا كما ظهر في المسلسل شخصيات تشبه المسيخ الدجال حسب راي النقاد وتناول لمجموعات من الماسونيه لدرجه ان وزاره الخارجيه الاسرائيليه اصدرت بيان اعترضت فيه على تنبؤ الحلقه الاولى من العمل بزوال اسرائيل وقالت الخارجيه الاسرائيليه ان توقع نهايه اسرائيل اللي جه اول المسلسل امر مؤسف وغير مقبول خصوصا انه يأتي بعد 41 عام من معاهدة السلام بين مصر وسرئيج وعن آراء وتصريحاته صرح يوسف الشريف أكثر من مرة في عدة لقاءات تلفزيونية انه هو بيضع شروط في عقود اعماله بعدم تقديم مشاهد ساخنة مثل القبولات او الملابس المثيره وانه قرر عدم المشاركة في اي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد فيلم هي فوضى مما تسبب في حرمانه من عدة ادوار وجعله يتوقف عن التمثيل لعامين وبالنسبة لحياته الأسرية في 2009 تزوج يوسف الشريف من رئيس تحرير مجلة يوفوريا وهي انجي علاء وأنجب يوسف الشريف بعد ذلك توامه عبد الرحمن وعبد الله بالإضافة لابنة واحدة اسمها جانا والجواز اللي حصل عليها أول جايزة جايزة أفضل فيلم في درجست عن العالمي في 2009 جائزة افضل مسلسل على المواطن اكس 2011 جائزة افضل مسلسل لمهرجان بورسعيد عن مسلسل رقم مجهول في 2012 جائزة افضل ممثل من مهرجان اي ار تي عن مسلسل اسم مؤقت في 2013 جائزة احسن ممثل في قنوات النيل المتخصصه لمسلسل الصياد 2014 جائزة افضل ممثل من مجله كاريزما لمسلسل الصياد عام 2014 جائزة افضل ممثل من مجله سيدتي عن مسلسل الصياد 2014 جايزة افضل ممثل في ديرجيست عن مسلسل الصيادة 2014 جايزة افضل ممثل في استفتاء الحياة وبرنامج بوضوح لعمرو الليثي عن مسلسل الصيادة 2014 جايزة الفنان المتميز من كاس انرجي للدراما عن مسلسل لعبة ابليس 2015 جايزة افضل ممثل من مهرجان القنوات الفضائية عن مسلسل القيصر 2016 جايزة افضل ممثل من كاس انرجي للدراما عن مسلسل كفرد الهاب 2017 جايزة الابداع من مؤسسة الاهرام لمسلسل كفرد الهاب 2017 جايزة الابداع والتميز من الدرجست عن مسلسل النهاية 2020 هذا وما زال يوسف الشريف يحمل لديه الكاسية وبيفاجئنا في كل عمل تلفزيوني بيقدمه ومنتظرين العمل القادم ما تنساش يا صديقي طالما وصلت لهنا لنهاية الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد لان فيديوهاتنا بجد اكيد هتعجبك الى اللقاء وانتظرني في الفيديو القادم